اسٹیبلشمنٹ کو خان کی آخری وارننگ پہنچا دی گئی ہے اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور اس انقلابی تحریک کی قیادت بشرا بی بی کریں گی بندوق کے زور پر حکومت کرنے کی ضد کے جواب میں بندوق اٹھا کر احتجاج کی سوچ کیوں پروان چڑھ رہی ہے یہ کوئی عسکری لشکر نہیں ہوگا یہ لشکر عوام ہوگا جب خان کی اہلیہ محترمہ خود بغاوت کا اور انقلاب کا علم پکڑ کر میدان میں نکلیں گی تو دس ہزار پی ٹی خواتین ان کے اس عوامی لشکر عوام میں شامل ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے امپورٹڈ سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں نے جو امپورٹڈ سرکار کے سہولت کار بھی ہیں امپورٹڈ سرکار کے ہینڈلرز بھی ہیں ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا بلکہ رانا سناولا نے تو یہ کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں نے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ کیا جو طاہر القادری اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا وہی عمران خان اور اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا اس خوفناک منصوبے کی تمام تفصیلات خاموش مجاہدوں نے عمران خان تک پہنچا دی ہیں ناظرین اسی لیے انہوں نے لاہور میں ڈیرہ لگا لیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں بیٹھ کر عوامی تحریک نہیں کی قیادت نہیں کی جا سکتی عوامی تحریک کی قیادت کے لیے انہیں یا تو راول میں موجود ہونا چاہیے یا پشاور میں موجود ہونا چاہیے یا لاہور میں اور یا کراچی میں ان چار شہروں میں مرکزی قیادت کا مورچہ لگانا ضروری تھا اس لیے خان نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور میں رہیں گے زندہ دلانے لاہور اس تحریک کی قیادت کریں گے یہ تحریک کیا ہے اور کس انداز میں آگے بڑھے گی اس کی آج تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا آغاز پنجاب اور اندرون سندھ سے کیا جائے جب کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ یہ ہے کہ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو تو پنجاب اور اندرون سندھ میں جو تحریک ہے جو پاکستان بچاؤ تحریک ہے جو الیکشن کراؤ مہم ہے اس کا آغاز دوسرے مرحلے میں کیا جائے اور اس تحریک کا اصل جو آغاز ہے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کی جو پشتون بیلٹ ہے اور کراچی اور گلگت بلتستان سے کیا جائے یعنی دونوں جو ٹیمیں ہیں دونوں کا جو انداز ہے اپنی اپنی جنگ لڑنے کا اس میں یہ فرق آ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پہلا میدان کاغذات پنجاب میں اور سندھ میں لگے جبکہ خان کا منصوبہ یہ ہے ہے کہ جو پہلا کارزار ہے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی اور گلگت بلتستان میں لگے اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون کامیاب رہتا ہے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی ذات پر حملہ کیا گیا عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پنجاب کو دوسرے مرحلے میں باہر نکلنے کی کال دی جائے گی عمومی احتجاجی مظاہرے تو ہوں گے لیکن جس انداز میں خان کے متوالوں نے خان کے پروانوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کا پہلا مظاہرہ خیبر پختونخوا کے جو ضلع ہیں دور دراز ضلع ہیں اور پشاور شہر ہے اور کوئٹہ شہر ہے بلوچستان کے جو اضلاع ہیں وہاں سے اور کراچی سے کیا جائے گا گلگت بلتستان سے کیا جائے گا اور وہ تحریک کیسی ہوگی ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خان نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے اور صاف اور واش گاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ تک اور جو تمام سالسین ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آزادانہ عام انتخابات پر وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے جو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گئے ہیں محسن نقوی جیسی کٹ پتلیوں کو نگران حکومت کا بنا کر جو انتخابات کرائے جائیں گے وہ خان نے یکسر مسترد کر دیے ہیں اور باشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہ ایسی نگران حکومت انہیں قبول ہے اور نہ ایسی نگران حکومتوں اور ایسے دو نمبر الیکشن کمیشن کے کرائے ہوئے عام انتخابات انہیں قبول ہوں گے اس لیے اب معاملات انتخابات کی بجائے انقلاب کی طرف جا رہے ہیں اور خان اور اس کے کھلاڑی اس حد تک تل گئے ہیں کہ اگر حکومت نے لاٹھی گولی استعمال کر کے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی جیسا سلوک پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا تو پھر اس ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوں گے ناگرین علی امین گنڈا پور نے جو حکومت بیان دیا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر انقلاب آئے گا ہم بغاوت کر دیں گے اور بغاوت عوامی بغاوت ہوگی یہ کوئی اسکری لشکر نہیں ہوگا یہ لشکر عوام ہوگا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس جنگ کی ابھی شروعات ہے ناظرین جو اگلے چند ہفتوں میں اگلے چند مہینوں میں بہت بڑے پیمانے پر پورے ملک میں لڑی جانے والی ہے اور پورے چلنے کی کوشش کی جیسا سلوک پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر تہرے کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا تو, تو پھر اس ملک میں خون انقلاب آئے گا اور عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوں گے ناظرین علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ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 اور خان کو جو سخت پیغام دیا گیا ہے اس پر پی ٹی آئی میں سخت صدمے اور غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے اور کپتان نے اپنے وفادار کھلاڑیوں سے مل کر ایک بہت ہی بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا ہے ناظرین بہت بڑا جرت مندانہ اور تاریخی فیصلہ خان نے کیا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو بائیس کروڑ عوام کے دلوں کی آواز ہے اور ملک و قوم پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے کسی ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے تھے کہ جو یہ ایسی جرت مندانہ اور انقلابی کال دے سکے اور خان نے وہ فیصلہ ناظرین کر لیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امپورٹڈ حکومت نے زمان پارک یا لال حویلی کے اطراف میں ایک اور سان ہے ماڈل ٹاؤن برپا کر کے کارکنوں کا مرال ڈاؤن کرنے کا جو خوفناک منصوبہ بنایا ہے اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے اور خان کی طرف سے انتہائی شدید رد عمل ظاہر کرنے کی پلاننگ کیا کی گئی ہے اور اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے لاٹھی گولی کی سرکار نافذ کرنے کی ممکنہ پالیسی پر اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جی ناظرین بہت بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا گیا ہے خان کی طرف سے کہ جس کس زبان میں اب سوال ہوگا جواب بھی اسی زبان میں دیا جائے گا انقلابی سوچ بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے لگی ہے ناظرین اور ملک کی جو منظرنامہ ہے سیاسی منظرنامہ بہت گھمبیر ہو گیا ہے بندوق کے زور پر حکومت کرنے کی ضد کے جواب میں بندوق اٹھا کر احتجاج کی سوچ کیوں پروان چڑھ رہی ہے اور اب لوگ یہ حساب کتاب کیوں لگانے لگ گئے ہیں کہ گلگت بلتستان خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب اور سندھ میں عوام کے پاس جتنی بندوقیں ہیں اور جتنا لائسنسی و غیر لائسنسی اسلحہ ہے وہ پورے ملک کے عسکری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی زیادہ ہے جی ناظرین بہت خوفناک سوچ کہ اس حد تک لوگوں کو جب آپ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر ان میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مزداق یہ سوچ پیدا ہو جائے گی لوگ اس اس انداز میں سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ اب enough enough. اس سے زیادہ ظلم اس سے زیادہ زیادتی, اس سے سے زیادہ زیادہ مہنگائی اشرافیہ کی اس سے زیادہ بدماشی اب برداشت نہیں کی جا سکتی ناظرین اس لیے اب یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا اور احتجاج کو بندوق کی نالی سے دبانے کی کوشش کی گئی تو تنگ آمد جنگ آمد کے مستاق۔ جو یہ اسلحہ ہے عوام کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر جو اسلحہ موجود ہے لوگ اسے لہراتے ہوئے سڑکوں پر آ سکتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ منظر ہو گیا اگر یہ صورت حال پیدا ہو گئی تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے یہ سن کر خوف آتا ہے ناظرین اللہ کرے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہوش کے ناخن لے امپورٹڈ سرکار بھی ہوش کے ناخن لے اور لوگوں کو اور خان کو اس حد تک دیوار سے نہ لگائے کہ یہ انتہائی انقلابی صورتحال ملک میں پیدا ہو جائے ناظرین پچھلے دنوں آپ نے بیان سنا ہوگا سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر کا جو انتہائی ٹھنڈے مزاج کے سیاست دان ہے. لیکن ان کا جو بیان ہے وہ ہم آپ کو یاد دلا دیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو پھر ملک میں خونی انقلاب آئے گا جی ٹھنڈے مزاج کا سیاستدان یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی سطح پر ہو چکا ہے ان کا کپتان یہ فیصلہ کر چکا ہے یوں سمجھیں کہ یہ خان کی ترجمانی کی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور اس انقلابی تحریک کی قیادت بشرا بی بی کریں گی جی ناظرین پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان کس حد تک جا چکے ہیں اپنے مشن کے لیے کہ اگلے مرحلے میں اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو پھر قیادت بھی ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کریں گی ایک طرف خان بار بار نیوٹرل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں تو ان کے فیصلے بھی اے پولیٹیکل ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے کسی مطالبے کو اہمیت نہیں دی جا رہی مجبور ہو کر اس نے آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں آزادانہ عام انتخابات کا حق دینے سے اسی طرح انکار کرتی رہی تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جی ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو خان کی آخری وارننگ پہنچا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر انہیں آزادہ نہ عام انتخابات نہیں دیے گئے تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کا خیال ہے کہ خان کو گرفتار کر لیا جائے تو پنجاب میں ممکنہ احتجاج کو ایک ہفتے کے اندر کچلا جا سکتا ہے جی ناظرین یہ مریم نواز شریف اور رانا ثناء کا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ممکنہ احتجاج کو کچل سکتے ہیں اس سلسلے میں لاہور اور راول پنڈی میں نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا کرنے کے منصوبے بھی بن رہے ہیں لیکن خان نے جو جوابی شطرنج تیار کی ہے وہ بھی کمال کی ہے خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں احتجاج کا جو منفرد روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے تحت پنجاب اور اندرون سندھ کے عوام کو خونی انقلاب کے لیے باہر نکلنے کی حتمی کال اس وقت دی جائے گی کہ جب گلگت بلتستان خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی جی ناظرین خان نے اس تحریک کو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا مرحلہ گلگت بلتستان خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی سے شروع ہوگا جب پہلے ایک دو ہفتے ملک کے اس مغربی اور ساحل حصے میں انقلاب کا سونامی برپا ہو چکا ہوگا تو پھر جنوبی پنجاب اور پنجاب کے عوام کو کال دی جائے گی کیونکہ خان سمجھتا ہے کہ پنجاب اور سندھ پولیس اسٹیٹس ہیں اور یہاں پر عوام کو لاٹھی گولی کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے اس لیے پنجاب اور سندھ میں یہ حتمی کال اس وقت دی جائے گی جب گلگت بلتستان خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی اس وقت پورے ملک میں سیاسی ٹمپریچر اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اول تو رانا ثناء اللہ کو اپنے خونی منصوبے پر عمل درآمد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اگر اس نے یہ حماقت کی تو ملک کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہوں گے کہ پھر اس کا جو رد عمل ہوگا پورے ملک میں اور عوامی اشتعال کا جو سونامی اٹھے گا پی ڈی ایم کی حکومت اور سیاست اس میں دونوں کسی تنکے کی طرح بہ جائیں گے ناظرین خان کی بصیرت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائے گا کہ پہلے ملک کے ان حصوں میں احتجاج شروع کیا جائے گا جہاں پر پولیس لاٹھی گولی کے ذریعے یا عسکری ادارے نہیں روک سکتے کسی بھی عوامی سونامی کو جب یہ لہر دونوں مغربی صوبوں کو اور گلگت بلتستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو پھر پنجاب اور سندھ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر پورا ملک ایک بہت بڑا جوالا مکھی بن جائے گا ناظرین کرام قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسد کیسر نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں خونی انقلاب کی جو دھمکی دی ہے خان اس کی پوری تیاری کر چکا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس انقلابی تحریک کا آغاز کے پی کے اور بلوچستان سے ہوگا اور پشاور میں لانگ مارچ کی قیادت محترمہ بشرا بی بی کریں گی جی ناظرین جب خان کی اہلیہ محترمہ خود بغاوت کا اور انقلاب کا علم پکڑ کر میدان میں نکلیں گی تو دس ہزار پی ٹی خواتین ان کے اس عوامی لشکر عوام میں شامل ہوں گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے نادین بہت بڑا فیصلہ خان اس ملک میں انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے ایکسکلوسو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انقلاب کی منزل بہت قریب آ گئی ہے اور اگر اس انقلاب کو زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی اور خواتین کے اور دس ہزار خواتین کے ساتھ انقلاب کی قیادت کرنے والے جلوس کو محترمہ بشری رحمان کی محترمہ بشریٰ بی بی کی قیادت میں نکلنے والے لانگ مارچ کو روکنے کی زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں پھر آگ لگ جائے گی اور امپورٹڈ سرکار اس میں کسی سوکھے تنکی کی طرح جل کر راکھ ہو جائے گی ناظرین کرام پاکستان کی حقیقی آزادی کی یہ جنگ تیزی کے ساتھ اپنے فیصلہ کن راؤنڈ میں داخل ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی اہم اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جو اس یہ بڑا انقلابی فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کے مطابق جو انقلابی صورتحال حال رفتہ رفتہ آگے پیدا ہونے والی ہے اس کی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اب اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتے داروں کا اور گرد میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ